Je to, je to vlastně projekt, který má propagovat za prvý teda český dráhy především, které do toho investovaly ty staré vozy, které, jak jste viděl, jsou fakt pěkně upravené na z, kde se promítají pohádky, co půl hodiny pro většinou objednané skupiny, což jsou mateřské školky a školy, ale většinou mateřské školy. Potom se přesouvají do hracího vozu, tam si pobědou, jak oni potřebují. A v tom třetím voze je muzeum, tam je muzeum železně samozřejmě a který teda jako pan Simbartl, který je majitel toho vozu, tak ten vždycky každou, no každý stanice připraví jejich, spe, jejich specifickou jejich historii vlastně, takže není to jenom obecně o Drakouska, Uherska po Československo a po Českou republiku, ale vždycky tam má i nějaký místní speciality o místě, kde zrovna ten den stojíme. Veřejnost může přijít, někdy se vejdou třeba i k promítání, když to jsou jenom těch málo, tak se dají přiřadit i k těm mateřským školám, které bývá tak 20-30 dětí, třeba ta kapacita je okolo 45 dětí těch malinkých a odpoledne většinou už nejsou ty školy nebo školky a do je normálně se dá přijít, vždycky se nějak dohodneme. Do 1530 do 15 30, musíme ukončit promítání a pomalu musíme balit zase kabely a elektriku složit, aby jsme mohli zase odbět někam dál podle jízdního řádu. Já se jmenuji Václav Simbartel, jsem důchodce, už několik roků za sebou a celý život jsem dělal na dráze strojvedoucího, a železnice je můj koníček, takže sbírám o historii železnice všechno, takže to je tady v tom voze soukromá sbírka. V podstatě se jedná o z prvopočátku základu železnice, až do současnosti. Mám tady konkrétní medaile z toho dne příjezdu prvního parního vlaku na naše území. Tak ty tady mám pak zase k výročí, nebo k příjezdu prvního parního vlaku do Prahy a první vlak, který překovala hranice rakouské monarchy, bylo z Prahy do Drážďan.